أعوذ <تصفيق> العالم. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينْ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اي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 بالعالم إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ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 رب <تصفيق> العالمين إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ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 رب العالمين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم If be. العالم اعبدوا وإياك نستعير اهدنا الصراط المستقيم العالم. إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ You العالمي. وإياك نستعير اهدنا الصراط المستقيم Christmas. The <tries> وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ